علي علي خدام خدام خدام في خدام, خدام, في خدام خدام خدام, في خدام في آه هل جمعيه فاطمه متحمسين هل يا فاطمه متحمسين سجلي اسماءهم باسم الحسين سجلي أسماءهم باسم الحسين ااا آه هالجمع يا فاطمة متحمسين، الجمع يا فاطمة متحمسين آه سجلي أسماءهم باسم الحسين سجلي أسمائهم باسم الحسين ااا هالقسم يا فاطمة ما ترفضين والحضور الزينب احنا مسجلين والحضور الزينب ااا آه والحضور <متصفيق> خسران خسران كل من يغدج فاطمة خدام خدام خدام نبطل آه خسران خسران كل من يغدج فاطمة خدام خدام يا علي خدام خدام قدام نبقى فاطمه خدام خدام قدام نبقى هل عزائها اللطم ما ينتهي؟ هل عزائها اللطم ما ينتهي؟ احنا اقوى من الجبال تنفني هل عزائها اللطم ما ينتهي؟ هل عزائها اللطم ما لو اجنبي هل هل